Продовж місяця Російська Федерація активно обстрілювала Миколаїв. Російські війська використовували проти мирного населення міста різну важку зброю. Ворогативи з із далекобійної артилерії, РСЗО, застосовував крилаті ракети та касетні боєприпаси. Внаслідок обслів гинули та отримували поранення місцеві жителі. Найчастіше руйнувань зазнавали житлові квартири міста. Потужні вибухи в корабельному районі міста в день 1 червня. В результаті двоє жертв. Одна людина загинула на місці, ще одна в лікарні. Російські війська застосували проти мирного населення далекобійну важку веларістську установку «Піон». З цієї артсистеми обстрілювали наступні дні. 6 червня зранку пролунало чотири потужні вибухи. Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Тоді ще був пошкоджений будинок Олексія. Один зі снарядів вибухнув біля його паркану. Чоловік і досі з жахом згадує той день. «Кришу. Це тент був даний Інгульським районом Адміністрація його натягнули. Добре, що було не в налічі листов. Закрылись окна, немного обрезалось. Ну, Что-то подтекает. Я был госпитализирован через 3 дня после прилета. Вот. И неделю я лежал после операции. И вот через неделю приехал, вернулся в дом и продолжаю жить. восстанавливать ежедневно обстрелы каждое утро. Ну, сегодня в 5.15 могу сказать. Был подъем и в трусах пришлось бежать в погреб. Потому что не обстрел был, а сирена. Сирена. Сьогодні тихо, обстрілів не було. От, ну, ось цей этот страх від тогда, до приходиться біжать. 7 червня російські війська обстріляли місто Баштанко Миколаївської області. Чотири ракетні удари пройшлись на житловий район та квартал місцевого самоврядування. Внаслідок обслів загинуло дві людини. Електронної версії, да, друкованих не друкують. 15 червня російські війська ввели обстріл міста з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Важкі поранення отримала жінка. Тоді ж снаряд влучив у чотириповерховий будинок, зруйнувавши квартири до другого поверху. «Я живу тільки, що я живу в углові, а це весь ряд двохкомнатні. І вони весь ряд, їх тут нікого. Як вони можуть жити? як там ні криші, ні потолка, нічого нема. Чергово російські війська обстріляли місто Євранці 17 червня. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще 20 отримали тяжкі поранення. Серед пошкоджених квартир – помешкання Тетяни. Зараз жінка з чоловіком досі наводять у ньому лад. Розповідають, роботи ще багато. Криша знесло взагалі, нету криші. Тут теж все знесло, двері все теж снісло. Плік так впадає, по стіну діла. Вот стена плитка на плитка начинайте отпадать. Пол плитку побило. Дверей нигде нет, оконных дверей нет. Дырки закриваємо то що змисло повністю. Це з сусіднього будинку ми взяли перекриття на Тут якось закрили. Вибито було двоє дверей було вибито. Вот та вікончацеть шкір злипів. От так закрываем. триває. І я крадь дачі вернулися і застали тут це не було Потім це вже 12-й день вже трішки вбираємо, вже, вже можна зайти. Тут склобувало на повністю. Поступить на Москву. Того ж дня руйнувань зазнала і квартира Антоніни. Вікна ми не міняли, бо кожен день обстріли. А двері ті самі, у нас були старіші, ті двері, желізні, радянські, як говорять. Ну, визвали мастера, ми заплатили багато грошей. Три тисячі гривень тільки за те, що він трохи їх вирівняв і поставив. Замок знову поміняли, але він погано закривається, відкривається. І двері теж треба міняти. Важко, ну якщо кожен день три дні підряд, це ж ви ж представляєте, морально. Це дуже важко. 22 червня Миколаїв обстріляли керованими ракетами, загинула одна людина. На приватному підприємстві сталася масштабна пожежа, яка тривала добу. Горіли цистерни з олією. Обстріли продовжували і наступні дні. Так 29 червня армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по житловому району міста, Влучили в багатоповерхівку. Станом на 30 червня відомо про сімох загиблих. На місці досі тривають пошуково-рятувальні роботи. В уцілілих квартирах люди продовжують жити. Це може припнуватись якісь спортзали, підлога, тому ми вирішили, що ми тут залишимося, залишаємося тут вдома. Я живу в першому під'їзді, на першому поверсі, в моїй квартирі пошкоджень, на щастя, немає. В 6 ранку почалося бух-бух десь там далеко, потім в 6 -й -й, 21 -й, я була вдома в коридорі, ну так як нам советують, все час, щоб ми були там, де дві стіни, в коридорі я була, і в цей момент чоловік мені дзвонив з роботи і пішов цей вибух, все затремтіло, все повідкривалося, вікна повідкривались. Миколаїв та область під постійними обстрілами російських військ ворог використовує проти мирного населення різну важку зброю. Серед постраждалих є діти. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.